Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Bai Abdul Rahim dari Alam, Selangor. Uh, ini adalah merupakan kali pertama saya menyertai program sebegini dan saya rasa amat berpuas hati sebab dia menjadi satu pembuka mata bagi kita mengetahui bagaimana kehidupan saudara-saudari kita di uh, Kemboja ini. Dan saya uh, menggalakkan rakan-rakan dan menelanakan yang belum pernah lagi ke program ini untuk sertai korban Aidil. Sekian terima kasih.